واحلى البنات اليوم ربي عطاني يا مرحبا تر هالمزاد الغلا والحب والزينة كلا وكلين بشوفك شانها اليوم شاني وكلين بشوفك شانها اليوم شاني وامك منال اليوم زايد هناها في جايتك شالات حروف المعاني بنتا شيوخ اللي رفيع قدرها شيخة عربها زين كل الحساني وابوك نايف اعتزي فيها قاوي أهل العلوم وكاسبي